Доброго ранку. Мене звати Антон, а Толік там власне, намагається вставити свій ноутбук у зарядку. І ви дивитесь проект Amprimian.com Amprim автостопом від України до Шотландії. Сьогодні ми ще один день в Будапешті, і у нас день великого прання. Я гід Продуктивненько. Ну, ну тут ще не зовсім. Ти на Каучсерфені дивишся? мені подобається сама атмосфера до поля. Такі ж не кажуть. Дякую. Та далечі на Каучсерфені. Не на Каучсерфені. В Сербії знайшов там декілька прикольних місць. Повіддаль від цього. Як я казав. І в холсті, ну там, зв'язку з Піддивайся на ньому. До? Зараз тут. через сонки. Та кучи ще десь. Ти для добивати Привіт. Це Антоха. І я в Будапешті на вулиці. Якось починається на К47. Тільки що придбав собі новий телефон. Це Samsung Galaxy Ace 2 Ось я дуже довго йшов до цього рішення, просто вирішив, що моя стрелька Nokia, яка до речі, зроблена в Угорщині, на якій вже відмовила зірочка і розшітка, то вона більше не придатна до подорожі. І то тут ви бачите девайс, з якого, мабуть, часто буде оновлюватися на тренін.com. А це Чангар, продавець, який мені так продав. І could you say something Hungarian? Сіасток, сі на потине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 Їх важко пояснити, але ну, я б тут жив. Я б насправді хотів би тут пожити певний час. Але не все життя. Ні, ну не все життя. Я б дійсно отримав від цього задоволення, тому ну, що мені подобається Будапешт. В ньому є щось то, якби, що мене просто дуже пройдує. Бачиш, якщо засвітився? Ага. Що... Не, просто коли ліфт на цьому ж поверсі, то там тільки світло включається, типу, вже заходь. Так. І бачиш, є ще флор. Тобто, ну, типу. ну, нулю нулювий. ну, так. Да. Вхідний. Ну, але перший поверх ⁇ це вже для нас другий поверх. Ну, по-нашему, да, у них с нуля амерация oh, Добрый день, с вами Antrenian.com Это Толик и Антоха Зараз мы находимся в дос такий цікавим місцем в Будапешті, в публічних купальнях. Такого у нас в Києві, я чесно кажу, особливо не бачив. Купальня називається Сечень-Фурдо. Сечень? Сечені. Ага. А, як сказав Толік, він це зависерче в інтернеті, всі діла. Одна з найвідоміших в Будапешті і взагалі в цій країні. А, так що сьогодні у нас релакс. Так. Да, і... Насправді, тут дуже прикольно, тому що а, тут дуже багато молоді. І не тільки молоді. Ну так. І не тільки європейські. Так. А, і прикольно це тим, що ну, немає цих надоїдливих бабок, які ходять в якусь теплу водичку постійно поврітись. Тут досить такі... — Цікаво прогресивно і я б сказав, би, що ну, досить приємно. — люди і так бачать. Короте, температура цієї води від 37 до 38 градусів Цельсія. Тобто на пару градусів вища температура людського тіла і відчуття таке дуже приємне. — Так. Тут поряд ще є басейн з водою, яка влітку 30 градусів а взимку 34. — Ну і ще є плавальні доріжки, але туди не можна без шапочів. А шапочки коштують тисячу форіців. Так що ми забули Підговорючи з російською передають вам привіт із Будапештського метро Давайте Дякую <плес> От що тобі вже давати? Uh, а, да, що таке? Вагон російський А, то лінія, мабуть, стара Це їх метро таке? Сумніваюся. Чи, чи це Лондонське? <ривіт> сьогодні восьмий день нашої подорожі. Ми так. з Толіком зрозуміли, що пройшов уже тиждень, з тих пір, як ми вирушили з Києва. А сьогодні ми побували в Будапешських купальнях. Це те місце, заради якого ми, власне, приїхали в Будапешт. То, де я і побував Угорщина. 2000 два роки тому, і те, що варто вартувало згадати. Ось. Так що ми з класно помилися, прийняли такий басейн, душ. Ось. А у дітей в Мастичинській школі-інтернаті, що в Київській області, у них немає можливості навіть нормально прийняти душ. Так. То, то якщо ви вважаєте, що у них така можливість має бути, зробіть пожертвування на сторінці justgiving.com Мы с Толиком идем тоди... на зустріч Да, идем, будет первая метро. Это были Анкр... Анатолій и Антон. Zankrenion.com. Ай, он не шкал. Да. Спасибо, Лезьга. Да, это был Антроли. Так. Почта, почта, почта, 146. 146. Да, тут найближая почта. Холл 1, а лекцию за лебей